Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προ εκπαιδευτική χρήση. Εσύχηλου Πέρσε. Παντοδύναμη Δία, που αφάνισες στη μεγάλη στρατιά των Περσών την περήφανη. Τώρα πια τα σούσα και τα εκβάτανα με πένθος ζωφερό τα έχει στηλήξει. Και πολλέ γυναίκε με τα κρυνοδάχτυλα. Σκίζουνε τους πέπλους και μουσκεύουν με ποτάμια δάκρυα των κόρφων τους Όλες συντροφιά στο μυρολόι Κι οι περσίδες νιώπαντρες Το τέρι που τους έλλειψε ζητώντα να βρουν Το κρεβάτι αφήνουν τα παλόστρωτο Ό, της νιώτης χλειδί και ξεφάντωμα Και πενθούν με ένα αχόρταγο κλάμα κι εγώ αντάμα θρυνώ για το θάνατο του αντρών που μας έφυγαν. Θάνατο πολυθρύνητο αλήθεια. Τώρα η γη της Ασίας αδιανή όλη πέρα για πέρα στενάζει. Του οδήγησε ο Ξέρξης, ο Ιμέ. Τους αφάνισε ο Ξέρξης, ο Ιμέ. Κι όλα ο Ξέρξης τραβάτα ταχει Όλα ο Ξέρξης. ...και τα πλοία της θάλασσας. Πώς λοιπόν, πώς γινότανε κάποτε κι ο Δαρείος... ...αρχηγός του στρατού μας, στους πολίτες μας άβλαβο στάθηκε... ...και αγαθός κυβερνήτη τα Σούσα. Τους πεζούς και τους ναύτες... ...μελανόφτερα σαν πουλιά με στο κύμα πετώντας. Τα καράβια τους οδήγησαν, ο Ιμέ. Τα καράβια τους αφάνισαν, ο Ιμέ. Τα καράβια με το λέθριο το χτύπημα. Τα καράβια και τα χέρια των ιώνων. Κι όσο ακούω, μόλις πρόλαβε και έφυγε ο αφέντης μας... πάνω στις τράκει του καμπήσιους χιονόδαρτους δρόμους. Οι λαοί τη Ασίας λίγο ακόμα και πια στο ζυγό των Περσών δε θα σκύβουν. Δεν πληρώνουν τους φόρους ανάλωτε. Δεν λυγίζουν στη βία του αφέντη. Κι ούτε πια καθώς πριν θα νεχτούν χαλινάροι... Μεσμένη στα γόνατα Γιατί η δύναμη του βασιλιά όλη Τώρα για πάντα έχει σβήσει Των ανθρώπων τη γλώσσα σαν άλλοτε, Δεν μπορούν πια δεσμά να κρατήσουν Κι ο λαός Τώρα που έχει λυθεί απ' τη βία στο ζυγό Θα μπορεί να μιλάει δίχως φόβο Του έαντα το νησί το περίβρεχτο ματωμένο Ματωμένος αγρός ...και έχει πιει τον περσών την ισχύ. <Τοίς> Όποιος ξέρει από συμφορές, φίλοι μου... ...αυτός γνωρίζει πως αν ξεσπάσει στους θνητούς το κύμα των κακών... ...τοτε τρομάζουν οι άνθρωποι το κάθε τι. Ενώ όταν η τύχη ευνοϊκά τα φέρνει... Όλοι πιστεύουν πως ο ίδιος πρήμος άνεμος γι'α πάντα θα φυσά. Για μένα όλα τώρα πια πλημμύρισαν με φόβο. Στα μάτια μου ολοφάνερη προβάλλει η έχθρα των θεών. Μέσα στα αυτιά μου μια βοή διόλου χαρμόσινη αντυχή. Κι από μια τέτοια συμφορά πάει να σαλέψει ο νους μου. Γι αυτό και ξαναβγήκα εγώ. θα από το παλάτι δίχως αμάξι και χωρί την πρώτη μου χλυδί. Να φέρω πρόθυμα αχωές του γιού μου τον πατέρα Εξυλαστήριες προσφορές που εξευμενίζουν τους νεκρούς Γάλα λευκό, το από άζεχτη βγελάδα Πάμφωτο μέλι, απόσταγμα της μέλισσα απτάνθη τάνθη Αντάμα με τρεχούμενο νερό παρθενικής πηγής και ακόμα ανώθευτο ποτό της άγριας κλιματίδας Αυτό το εφρόσινο κρασί από παλιό αμπέλι κι έφεραμε στο καρπό απ' την ξανθή ελιά Που ανθίζει μες το φύλλωμα παντοτινά η ζωή της Μα τώρα, φίλοι μου, εσύ στις νεκρικές μου τις σχοές Με ήμουνο συνοδεύετε και το θεϊκό δαρείο, κράξτε τον ανεβεί στο φως Καθώς εγώ θα στέλνω τούτες εδώ τις προσφορές Στους θεούς του κάτω κόσμου Βασίλισσά μου, τον περσών του σέβας στους τρεις βαθους εσύ θαλάμους του άδης τέρνεχο Και εμεί θα δεηθούμε με ύμνους τους νεκροπομπούς θεούς μας ευνοεκοί να ναι για μας κάτω στη γη. και εσεί του κάτω κόσμου αγνές θεότητες, ερμή και γη, και τον νεκρό μας βασιλιά, στείλτε το φως πάνω την ψυχή του. Αν περισσότερο από όλους μας, αυτός ξέρει μια γιατριά για τα δυνά μας, μονάχα αυτός μπορεί από τους θνητούς να πει ποιο τέλος θα έχει συφορά μας. Άρα για να μ' ακούει ο νεκρός, ο ισόθεος βασιλιάς τα χαμακούει, που κράζω με τη βάρβαρη λαλιά μας Τα πένθυμά μου λόγια καθαρά Τα μυρολόγια αυτά τα θύβερα. Ψηλά θα ξεφωνήσω τον καημό μου. Κάτω από το χώμα τάχα να μ' ακούει Γη μου Κι εσείς θεοί μου Οι άλλοι του κάτω κόσμου οι άρχοντες Δεχτείτε ν' άρθει απ' τα δόματά σας Τον Περσόν ο Θεός Μέγας Ο περίφανος αφέντης το γέννημα των Σούσων. Στείλτε πάνω αυτών που τέτοιον άλλον ω τώρα ακόμα δε σκέπασε το περσικό το γόμα Αγαπητός, μα την αλήθεια, ο άντρας, Αγαπητό κι ο τάφος του, γιατί τέτοια ψυχή σκεπάζει αγαπημένη. Αιδονέα. στείλ τον απ' το χώμα, στείλ τον να'ρθεί στο φως. Αειδονέα, Ανά σύγκριτο δαρείο του Βασιλέα. Αυτό ποτέ δεν ρήμαζε του άντρε συφορές ολέθριε του πολέμου. Και θεία γνώση, πέρσε τον έλεγαν. Αχ, κοίτανε στα αλήθεια θεία γνώση, το στράτευμα με σύνεση οδηγώντα. Αφέντη μου, παλιέ και Βασιλιά μου, έλα αυτή την κορφή του τάφου. Στο πόδι σου σηκώνοντα το σάνταλο βαμμένο με τον κρόκο, πανερώνοντα την άκρη από το βασιλικό σου στέμα. «Έλα, πατέρα μου, άκα και δαρία. να ακούσεις τους καινούριους μας καίμους, του αφέντη μου, αφέντη φανερό σου. Μια καταχνιά θάνατερή έχει απλωθεί τριγύρω μας, γιατί πια τώρα η νιώτη ολότελα για πάντα έχει χαθεί. Έλα, πατέρα μου, άκα και δαρείε». Ωρα πικρή, αφέντη μου, τόσο σ' έχουν το στο θάνατό σου οι φίλοι σου, Ποιον τα μάρτυμά μας πάλι το βαρύκις, η φορά μας ήρθε φοβερή. Πάνε τα τρίσκαρμά καρμά μας τα καράβια. Δεν είναι πια καράβια. Δεν είναι πια καράβια. Σας τους πιστούς, Σύντροφοι εσείς της νιώτης μου, Γέροντες, Πέρσες, Ό καημός βρήκε την πόλη, Όλη η γη στενάζει, Κλαίει και σκίζεται, Αρχίζω να φοβάμαι, βλέποντας τη γυναίκα μου, Να στέκει πλάι στον τάφο, Κι όσο για τούτες τις φοές, τι με προθυμιά και σεις θρηνείται αδιάκοπα. Όρθιοι κοντά στο μνήμα μου και με ξορκίζετε να βγω με θλιβερέ κραυγέ. Δεν είναι ο δρόμο μου ανοιχτό. Οι θεοί του κάτω κόσμου πιο πρόθυμοι είναι να κρατούν παρά να αφήνουν του νεκρούς. Μα εγώ κοντά του μπόρεσα να εξουσιάζω και ήρθα. Και τώρα μίλα βιαστικά να μην αργοπορήσω. Πιο νέο και βαρύ κακόβρι και του Πέρσε. Πε μου. Δεν τολμώ να Δεν τολμώ να σου μιλήσω από αρχαίο σεβασμό. Το θρήνο σου άκουσα και φθήσα από απ' τον Άδη. Για τούτο πε μου κάθε τι με λίγα λόγια. Μην αργεί. Τέλειωνε κι άσε την τροπή που μου έχει. Μίλησε μου. Σκιάζομαι να σου υπακούσω. Σκιάζομαι να σου μιλήσω. Λογιά νύποτα να πω. Μια κι ο παλιό ο φόβο σου σκοτίζει το μυαλό σου. Εσύ γυναίκα αρχοντική. Συντρόφισα τη κλίνη μου. Πάψε το κλάμα το πικρό. Και πε μου την αλήθεια. Μπορεί νά τύχουν στους θνητούς πάντοτε πλήθος συμφορές. Κι να νάρθουν από τη στεριά, άλλες από τη θάλασσα, όταν του ανθρώπου η ζωή τραβάει πολύ σε μάκρος. Ω, εσύ που όλου ξεπέρασε την ευτυχία τους θνητούς με το λαμπρό σου ρυζικό. Όσο έβλεπες το φως του ήλιου ήσουν ζηλευτός, και έζησε μες τους πέρσες ανέφελη ζωή σαν θεός και τώρα σε ζηλεύω πού πέθανες προτού να δεις το βάθος του κακού. Ακουδαρείε σύντομα και μάθε την αλήθεια. Με λίγα λόγια έσβησε και πάει η δυναμή μας. Και πώς αυτό. Με φίλιο πόλεμο είμαι θανατικό. Χάθηκε όλο ο στρατό μα στην Αθήνα, εκεί Πες κοντά. Καλά μου, από του γιου μου τάχα, ποιο του οδηγούσε κατά εκεί. Ο Αψί ο Ξέρξη, όλη μα τη χώρα είχε αδειάσει. Και έκανε τέτοια αποκοτιά πεζό ή με τα πλοία. Και με τα δυο. Είχε διπλό μέτωπο και διπλό στρατό. πώ τον πέρασε τόσο στρατό πεζό. Έζεψε τον Ελίσποντο με μηχανέ ως πέρα. Και έφτασε και το Βόσπορο το Μέγα να αποκλείσει. Ναι, θα του φώτισε το νου ίσως κάποιος θεός. Που θεός αλλήμονω, αφού του πήρε τα μυαλά. Μπορείς να δεις ποια τι κακό μας έχει φέρει. Τι πάθανε οι άντρε μας και τόσο του θρυνείτε. Χάθηκε ο στόλος και γι' αυτό Πάει και το πεζικό μας. Έτσι, λοιπόν, ρημάχθηκε στη μάχη όλα λαό. λαός. Τόσο που κλέν τα σούσε μας παντέρημα από άντρες. Κρίμα στον άξιο το στρατό, και βοηθό μας. Πάει τον Βακτρίων ο λαό όλο. κι οι γέροι θα χαθούν. Τι νιάτα των συμμάχων μας έχει αφανίσει ο δίστιχος; Λένε πως ο ξέρξης έρημος με λιγωστούς συντρόφους. Τι τέλος είχε, πού και πώς, Ταχα νάχει σωφή. Πέρασε πια τη γέφυρα εκείνη που είχε στήσει. Και σώθηκε προς τη στεριά τη δόθε. Είναι αλήθεια. Έτσι λένε όλοι και κανείς δεν έχει άλλη γνώμη. Αχ, οι χρησμοί τη γρήγορα που αλήθεψαν. Κι ο Δίας όρισε και οι μαντίες πια ξεσπάσαν στο παιδί μου. Κι εγώ γελιόμουν και έλπιζα πως για καιρό θα αργήσουν. Αλλά όταν βιάζεται κανεί τρέχει μαζί του και ο Θεός. Τώρα η πηγή της συμφοράς για τους δικούς μας όλους φαίνεται να είναι όλα ο γιος μου δίχως γνώση στην τρέλα του, που έχει ριχτεί μες την ορμή της νιώτης του, ελπίζοντας πως τον Ιερό Ελίσποντο, το ρεύμα του Θείου Βοσπόρου, με δεσμά σαν θα κρατούσε. Κι έτσι έχει αλλάξει τον πορθμό. Για ο γύρω μαλυσίδες τον έζωσε για να έχει δρόμο να διαβεί με τάπηρο φουσάτο του. Κι όντας θνητός ο άμυαλος νόμισε πως μπορούσε αυτός όλους μας τους θεούς ταχα να τους νικήσει, ακόμα και τον Ποσειδώνα. Δεν είναι αρρώστια του μυαλού που χτύπησε το γιο μου. Όμως φοβάμαι ο μόχθος μου και ο πλούτο μου ο πολλής μη γίνει τώρα ανάρπαστο στα χέρια όποιου προφτάσει. Τέτοια διδάγματα έπαιρνε από του κακού του φίλου που είχε τριγύρω το Αψίσο ξέρξης. Και του λέγανε πω τα εσύ τον πλούτο σου τον κέρδισε στι μάχες, και αμέτρητο τον άφησε στα τέκνα σου. Ενώ εκείνο από δηλία δεν άφηξενε το πατρικό του βιό, και έκαμνε τον πολεμιστή μόνο με στο παλάτι. Τέτοιε ακούοντα προσβολέ από του κακού φίλου συχνά τέλος το πήρε απόφαση και πήγε στην Ελλάδα. Αλήθεια, αυτοί προκάλεσαν και φέρανε τη συμφορά, την πιο τράνη και αξέχαστη, που σαν και τούτη ακόμα δεν ήρθε ως τώρα καμιά τα σούσα να ερημώσει, αφού του ο Δίας ο ύψιστο, έδωσε το προνόμιο ένας αφέντης να κρατάει το Σκύπτρο στην Ασία που τρέφει πρόβατα. Και αυτό να την ορίζει μόνο. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προ εκπαιδευτική χρήση.